آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پرابلم اچھا یہ جو ہے نا ایک ہمارے ویور کی ریکویسٹ پر ہم نے اپلوڈ کیا ہے سو آپ میں نے سوچا کہ باقی بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے تھوڑا سا سو لیٹس کیپ گوئنگ Okay, ہمارا हमारा uh, جو تھا نیویریکل نمبر تھری پوائنٹ ہمیں گیون ہے فرسٹ آف آل ہم کریں گے 3.1 پوائنٹ ون اس کا سولوشن میں اسٹیٹمنٹ ریڈ اپ کر دیتی ہوں فورس جو ہمیں گیون ہے ٹوینٹی نیوٹن ویشن پر سیکنڈ آف میتھ نکالنا ہے اس میں ہم تارا, سب سے پہلے ہم اپنے گیون سے ذرا نوٹ کر لیں ہمیں uh, جو ہے جی ٹو میٹر پر سیکنڈ اور اگر فارمولا سے دیکھے ہم تو کیا ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ اسکوائر formula ہوتا ہے چلیو جی میں فارمولا بھی لکھ دوں آپ لوگوں کے لیے ایف از ایک اچھا اب ہمیں اس میں نا انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم میتھس نکالیں گے میں فارمولا ذرا ہائی لائٹ کر دوں آپ لوگوں کے لیے سو آپ کے تھوڑا ایزی رہے گا یہ میں نے تھوڑا اس کو بولڈ سا ہائی کر دیا یہ آپ دیکھ لیں یہ ہوا ہے اچھا یہ آپ کا فارمولا ہو گیا اب ہم اس کو مزید سالو کی طرف لے کر چلتے ہیں ہمیں چاہیے M. ہم M کو اس طرف رکھیں گے اور F اوور A کریں گے M is equal to F اوور A. تو ہمارا بنے گا G mass. اگر میں اس کو رکھ کے کرتے جاؤں F ہمیں گیون ہے 20. اور A گیون ہے 2. तो आंसर ऑटोमेटिकली हमारे पास 10 ग्राम आएगा 10 किलोग्राम सॉरी मैस हमारे पास आएगा 10 किलोग्राम सही सो so, अब हम जरा नेक्स्ट चलते हैं थ्री पॉइंट वन मैंने करा दिया आप लोगों को अब हम करने लगे हैं 3.2. थोड़ी सी बना रहा थ्री पॉइंट टू में गिवन है हमें हमें ग्रेविटेशन नहीं पता तो हम उसको खुद से एज्यूम कर लेते हैं मोस्टली होती ही टेन मीटर पर मैं आपको لکھو دیتی ہوں جی ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے اب اس میں بھی وہ میتھ پوچھ رہے ہیں تو اے فارمولہ ہوتا ہے جی اور اس فارمولہ کے مطابق اسی طرح ہم تھوڑا ادھر ادھر کر کے چیزوں کو ڈسپلیس کر کے اپنی ریکارڈ ویلو نکالیں گے اور وہ میتھ ہمارے پاس آئے گا صحیح ہے अब हम चलते हैं अपने 14.7 kg सेवन में मैथ आएगा सही हो गया नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 3.3 वाले की तरफ थ्री पॉइंट थ्री में वो क्या कहता है एक्सिलेशन फाइन करनी है फोर्स किवन है और मैथ भी किवन है अच्छा जी फोर्स कितनी किवन है पहले सबसे पहले आप अपना डेटा लिख लिया करें ताकि आपको आसानी हो कोई भी फॉर्मूला यूज करने आएंगे डेटा है जी 100 न्यूटन फोर्स है और साथ ही साथ में हमें गिवन है एक मैथ भी जो के है 50 kg जी सही हो सो हम क्या करेंगे ہم جو ہے فارمولا لگائیں گے فارمولا میں لکھ دیتی ہوں اور اس سے ہم نکالیں گے A. پہلے F over A کیا تھا اب M اوور F کریں F اوور M کریں گے سوری صحیح ہے تو آنسر ہمارے پاس آئے گا 2. میٹر پر سیکنڈ اسکوائر صحیح ہو گیا اچھا جی क्स्ट चलते हैं 3.4 की तरफ इसकी डिमांड स्पेशली थी तो मैंने कहा चलो 3, 4, इकट्ठे भी करा लू कुछ 3.4 में हमें बता रहे हैं एक्सेलरेशन <coughs> गिवन है गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है uh, मैं आपको 3 .3 करा रही थी, सॉरी یہ تھا 3.4 وہ مجھے سمجھ نہیں پڑی یہ سا کر دیتی ہوں یہ مجھ سے یہ میں آپ کو کرا رہی تھی 3.4 اور اب جو کرانے لگی وہ 3.3 ہے سوری وہ مجھ سے تھوڑا سا مسپلس ہو گیا 3.3 کرا رہی ہوں اب میں آپ کو صحیح ہے سو 3.3 میں फोर्स उसी तरह गिवन है 100 न्यूटन फोर्स है 100 न्यूटन ठीक है और साथ ही साथ हमें गिवन है आ, अच्छा जी फोर्स अः सॉरी सॉरी फोर्स ने गिवन تھری میں اس نے ہم سے فورس پوچھی ہے ٹو پر آف میتھ میتھ دیا ہوا ہے 10 kg 10 kg میتھ دیا ہوا ہے اور ہمیں دیا ہوا ہے فروم فالنگ فرام فال کی فورس کرنی ہے تو فرام فالنگ کی آپ خود سمجھ دیں کہ بس g ہے ہمارے پاس یعنی کہ ایکسیلشن بس ہمیں گی ہے اگر فال کی بات ہو تو بس آپ سمجھ جائیں کہ ہمارے پاس کیون ہے سب کچھ ایکسپریشن کی تو ضرورت ہی نہیں پھر اگر فالنگ کی بات کریں ٹھیک ہے سو سیدھے سے سیدھا سیدھا ہے لیکن یہاں ہوگا جی دس از اکل اوکے سو ٹین انٹو 10 از 10 100 نیوٹن اتنی نیوٹن فورس ہم ایک باڈی پر لگائیں گے اس کو فالنگ سے پروینٹ کرنے میں صحیح اب ہم چلتے ہیں ذرا 3.5 کی طرف اوکے okay, آئی uh, guess, مجھے یہ والا پورشن تھوڑا سا ریز کر دینا چاہیے صحیح ہو گیا آپ لوگوں نے یہ کاپی کر لیا ہوگا اپنے نیٹ کاپیز پہ یا جہاں کہیں بھی بھی نوٹس آپ رہے ہیں میں تھوڑا سا اس کو وائڈر اس میں لے کے چلوں کہ جلدی جلدی ریز ہو جائے آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم کریں گے 3.4. 3.5 करेंगे सॉरी 3.5, पॉइंट okay. फाइव ओके थ्री में वो हमें क्या कहते हैं वेट एक चीज का है 20 न्यूटन अब ये थोड़ा सा टेक्निकल था जो मैंने कहा चले मैं आपको साथ ही ये भी करा दू वेट है 20 न्यूटन वेट हमें दिया हुआ है 20 न्यूटन और फोर्स नहीं पता हमें एक्सिलेशन बताई हुई है फोर्स हमें नहीं पता अच्छा ये इक्वल होता है वो दरअसल थोड़ा सा ना लैपटॉप पे करने से अच्छा اب ہم کریں گے کیا ہم اس, اس میں کہہ رہے ہیں باڈی کو ورٹیکلی اپورڈ موو کرانے کے لیے ہمیں کتنے فورس چاہیے اچھا ورٹیکلی گزاری اس کے لیے فارمولا ہوگا ایف نیٹ یعنی نیٹ فورس یعنی ٹیول ٹو ٹی مائنس وی ٹی مائنس ڈبلو टेंशन माइनस वेट ठीक है अगर एफ होता है एम ए और टेंशन का एज इट इज टी माइनस डब्ल्यू होता है एम जी सॉरी एम ए था मैंने एम जी लिख दिया ये जी आपका एम ए आ गया सही ठीक है अब मैं इसको इधर मूव करूंगी ठीक है लाइक आपको आगे करके दिखा देती हूँ एम ए प्लस एम जी इसके अलावा अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी चीज नहीं समझ आ रही आप चाहते हैं कि मैं फटाफट से वीडियो अपलोड कर दू आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ये काम करना है कि मुझे सिर्फ मेल कर देना अपना اپنی کلاس اپنا اپلوڈ آپ کر دوں گی ویڈیو ایک دو دن میں اپلوڈ کر دیا کروں گی ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہم نے کر لیا اب اس کے مطابق میں دونوں میں سے اگر ایم کامن لے لوں تو کیا بنے گا ایم انٹو اے پلس جی اے پلس جی یہ ہی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی اور یہ ٹی اچھا اے اور جی ہم نے کتنا ڈالا تھا اے تو ہمیں انہوں نے بتائی تھی 2. جی ہمیں پتا ہے ہوتا ہے 10. 10 پلس ٹو اور ساتھ ہی میں ہم میس کتنا ہمیں بتایا ہوا تھا اچھا میس ابھی ہمیں پتا نہیں تھا سوری میس ابھی ہمیں پتا نہیں تھا سوری میں جی ٹوینٹی اوور ٹین 10 2 kg ساتھ ہی ساتھ میں اب ہم یہ والی جو m کی ویلو ہے ہم اس کو اب یہاں پٹ کریں گے یہ میں آپ کو تھوڑا سا کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ ایرو अब अब अब वाली M M की की हम अब यहां put करेंगे. सो so आप देखें, मैं कैसे put करती जगह लिखूंगी 2, A की जगह लिखूंगी 2, G की जगह लिखूंगी 10, तो हम ये सारा कुछ कैलकुलेट अप करके ना okay? T निकालेंगे ओके इक्वल टू T. سو ٹی ہمارے پاس نکلے گا میں آپ کے لیے ایک نیو آرٹیکل کی ویڈیو لے آؤں گی سو اور اگر और अगर आप मेरे चैनल को کرنا چاہتے करना चाहते میں तो मैंने ایک एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ہوا हुआ है इसके अलावा اگر آپ ہماری نیون اکیڈمی کا گروپ جو ہے جوائن کرنا چاہتے ہیں جو اسپیشلی میں نے فیزکس کلاس نائن اور فیزکس کلاس ٹویلو کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا ہے آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں میں ان کے لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈراپ کر دوں گی like and subscribe my channel for more videos stay tuned thank you